Сквер пам'яті командира батальйону, добровольчої армії «Арата» Андрія Гергерта та всіх, хто загинув у боях російсько-української війни, закладають поблизу Олишина. Організатор католоки Валентина Базилюк каже, звала саджати дерева жителів свого старостинського округу і всіх побратимів, яким волонтерка допомагала на фронті протягом семи років. Немає найдорожчого, чим віддати життя за побратима, за нас, за Україну. Усі років передова. В основному це волонтери, це громада, яка мене збирала. А Хлопці, оці, які є бойові командири, це, ми з ними пройшли той шлях на сході. Посеред скверу встановили пам'ятний знак. Його відкривають мати комбата Андрія Геррер Надія із В'ячеславом Івахом, братом 25-річного десантника Дмитра Іваха. Він загинув у бою за Донецький аеропорт. Капелан прочитав молитви за загиблих. Надія Гегер приїхала на толоку зі Львова. Каже, не могла не приїхати. Це був мій обов'язок приїхати, тому що я впевнена, що син це бачить. Можливо, мені нададуть таку честь – посадити чи дуба, чи смереку. Перше дерево у сквері посадила мати комбата, яка, говорить, із організаторкою толоки Валентиною Базилюк знайома давно. Вона якраз була основним постачальником. Допомоги харчів, продуктів і взагалі всього, та така була підтримка мого сина. Та продовжує, її син, який командував добровольчим батальйоном та перебував на Сході з 2014 року, у віці 42 років минулого року помер від хвороби. У нього, каже, залишилася дружина і четверо дітей. Мати каже, її Андрій інакше вчинити не міг. Вирішив так, і так сталося. Теперішній командир батальйону Рата Андрій Копичин говорить, згадує побратима тільки добрим словом. Низькі втрати в нас серед бійців саме завдяки тому, що для нього життя кожного бійця було дуже-дуже важливим, і він дуже сильно пропускав через себе кожну втрату. Командир батальйону ГУН Олексій Колопов, уроджений з Донецька, розповідає, з комбатом Черним познайомився на передовій. Його люди разом з моїми були в Водяному біля Маріуполя і в Широкіно. Це дуже талановита людина, я Можна маю на увазі талановита як командир, дуже талановита, організована. Не знаю, в мене тільки були позитивні враження від нього. Сквер закладають біля дороги на площі 70 сотих сотня волонтерів. Вони висаджують 300 ялинок і 200 кущів ялівця. Раніше просто був трикутник, на якому росли звичайні дерева. Це справжня пам'ять про тих, хто загинув. І разом з тим ми дбаємо про свою екологію. В'ячеслав Івах каже, покинув свої повсякденні справи та приїхав саджати дерева, щоби жила пам'ять про всіх героїв патріотів і його брата – захисника Донецького літовища. Я не міг не прийти, бо я би потім в першу чергу не поважав би сам себе. Я думаю, що його би тішило, і я думаю, що його з неба тішить. Валентина Базилюк каже, сквер закладають не за гроші громади. Люди просто за свої кошти, хто як міг. З лісничого господарства, із Ярмолинець, із Віньковець, із Зінькова, із ще Щепетівки. Ви знаєте, я вчора цілий день приймала ялинки. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.